אנחנו מתבקשים לפשט את לוגריתם על בסיס 3 של 27x. למען האמת, הביטוי כבר די פשוט. אך כנראה מצופה מאיתנו להשתמש בחוקי הלוגריתמים כלשהם ולשנות את הביטוי. או להפוך אותו לקצת יותר מסובך. בואו ננסה לעשות הכי טוב שאפשר. חוק הלוגריתמים שקופץ לי מה שרשום כאן אומר, בחזקת מה אנחנו צריכים להעלות את 3 על מנת לקבל 27x. ו27x זה אותו דבר כמו 27 כפול x. נראה שתכונות הלוגריתמים שהכי מתאים להשתמש בה היא... לוג על בסיס B של A, כפול C, שווה לוג על בסיס B של A ועוד לוג על בסיס B של C. זה יוצא ישירות מחוקי החזקות. אם יש לנו שתי חזקות עם אותו בסיס, אפשר לחבר את המעריכים. בואו אם החלק הזה קצת מבלבל, מה שחשוב הוא שנדע כיצד להשתמש בחוקים, אבל זה עדיף אם נבין את האינטואיציה. נניח שלוג על בסיס b של a כפול c שווה ל-x. הביטוי הזה כאן שווה ל-x. ונניח שהביטוי הזה פה שווה ל-y. כך שלוג על בסיס b של a שווה ל-y. ונניח שהביטוי הזה כאן שווה ל-z. כשהלוג על בסיסי של C שווה ל-Z. כהית אנחנו יודעים שהביטוי הזה كان או הביטוי הזה كان אומר לנו שבי בחזקת X שווה ל-A כפול C. הביטוי הזה كان אומר לנו שבי בחזקת Y שווה ל-A. וביתוי זה זכאנו מרלנו שבי בחזקת זד שווה לסי. נכתוב זט ב אותו צבע ירוק. כי вариант שאנחנו כתובים את אותו אמת. נכתוב זט כי חז חזקה או משוואה מריחית. וו'כן, ביי בחזקת זד שווה לסי. כל אלה זהים. זה הימ. זה בידיווק אותו ביתוי. אם אותו אמת שכתובה בדרחים שנות, זה יותא אמת כתובה בדרך אחרת. אם אנחנו יודעים זאת, אם אנחנו יודעים ש שווה ל בחזקת y ו-c שווה ל-b בחזקת z, אנחנו יכולים לכתוב ש-b בחזקת x שווה ל בחזקת y. זה הערך של a, אנחנו כבר יודעים זאת, כפול b בחזקת z. אנחנו יודעים מחוקי החזקות, שאם נכפיל את b בחזקת y כפול b בחזקת z, זה אותו הדבר. כמו b, נרשום זאת בצבע ניטרלי, b בחזקת y ועוד שתדעו איך להשתמש בחוקים, ולאחר מכן תוכלו לחשוב על זה קצת יותר, ואפילו להתנסות עם מספרים אמיתיים. חשוב להבין שלאוגריתמים הם בעצם פשוט מעריכים. אתם יכולים לשאול מה הכוונה. כשאנו מוצאים את ערכו שלאוגריתם, אנחנו מקבלים את המעריך שבחזקה שלא נעלית בי, כדי לקבל את a כפול c. בואו נשתמש בתכונה הזאת כאן. כאן אנחנו יודעים שלוג בסיס 3 של 27 כפול x, נכתוב זאת כך, שווה לוג על בסיס 3 של 27 ועוד לוג על בסיס 3 של x. את זה אנחנו יכולים לחשב. זה אומר, באיזה חזקת צריך את 3 כדי לקבל 27? אפשר לראות זאת כך, 3 בחזקת סימן שאלה שווה ל-27. ובכן, 3 בחזקת 3 שווה 27. 3 כפול 3 זה 9, כפול 3 זה 27. הביטוי כאן שווה ל-3. אם נפשט, או למעשה לא נקרא לזה, לפשט, נקרא לזה לפתוח, או להשתמש של שלמדנו, יש לנו כעת שני איברים, ואילו כשהתחלנו היה רק אחד, למעשה לא התחלנו מהביטוי הזה, יכולנו לפשט אותו לזה. אם נשכתב זאת, העיבה הראשון יהיה 3. העיבה הראשון كان هو 3. ונשארנו עם... ועוד לוג על בסיס 3 של x, זו היא דרך נוספת לכתוב את הביטוי המקורי. לוג על בסיס 3 של 27x. שוב, הביטוי הזה הוא לאו דווקא פשוט יותר. זו פשוט דרך אחרת לכתוב אותו תוך שימוש בחוקי לוגריתמים.